Hej på deg, og hjertelig velkommen til nettkurset Innføring i IKT, eller IKT-MUK som vi kaller å kalle det fra meg nå. Jeg heter Magnus Nord og er fagansvarlig for dette nettstudie. Det første spørsmålet du sannsynligvis stiller dig er vad får jeg ut av dette kurset? Hvis du gjennomfører dette kurset så får du digital kompetanse som trengs i alla arbeidsplasser og alle arbeidssituasjoner i norsk næringsliv i dag. Du får også en kompetanse som ligger over gjennomsnittet for den norske befolkningen. Dette kommer du til å dra nytte av i forhold til den jobben du skal ut i, og du vil også dra nytte av dette her som en digital medborger av Norge. Hvis du enda ikke har søkt dig in på dette kurset, så anbefaler jeg gå ned på dessen som ligger nederst på siden her, bit.ly slash inforing ikt. Da vil du komme til denne websiden som vill fortelle dig mer om dette nettkurse. Opptaket, det har allerede startet og det vil foregå fortløpende fram til 1. september. Det er de som er arbeidsledige eller permitterte som kan ta dette kurset i 2020. Man mister ikke retten til arbeidsavklaringspenger hvis man tar dette kurset. Fra du søker opptak så kan du ta opp til syv dager før du får selve tilbudet om å delta på studiet. Men vi prøver å jobbe raskere. For å søke så går du in på denne adressen bit.ly//suk-ikt-mook og der går du in i noe som heter EVU-web og det er du søker om opptak. Dette må du gjøre før første september. Når du har fått opptak så er det jo mange som lurer på nå hvordan vet du om jeg har fått opptak eller ikke? Jo det ser vi at du mottar en sms fra Høyskolen i Østfold. Det er en sms i forhold til å fortelle at nå må du opprette et brukernavn og et passord. Noe vi kaller for feide brukernavn og passord. Og da får du en typ tekstmelding som dette. Og da står det at du skal gå in på passordtjenestene på Høyskolen i Østfold da for å opprette ditt personlige passord. Det skjer på følgende måte at du går in skriver in det midlertidige brukerne av passordet du har fått i sms'en, og så skriver du in mobiltelefonnummeret ditt, og så får du sette inn denne engangskoden. Og så får du skrive in ditt nye passord. Og Høyskolen i Østfold er ganske strenge på passord, så du må skrive et passord heter denne streken på bånd her blir grønn. Da oppfyller den de strenge kravene for passord på Høyskolen i Østfold. Og selvfølgelig dette passordet må du huske gjennom hele kurset. Når du har fått et nytt passord så kan du ta opp den en time før det fungerer, men når det er på plass, ja da kan du gå inn på denne adressen for å få tilgang til pensum i kurset. Og det er ikke noe pensum du må kjøpe, alt pensum finner du på denne adressen her etter du har logget inn med brukernavn og passord. MOOC kaller vi jo dette kurset, og vad er noe MOOC? MOOC står for Massive Open Online Courses. På norsk så kan vi si at dette her er store nettkurs. Det kommer til å være flere hundre studenter inne på dette kurset i løpet av 2020. Og vi ska også si at dette kurset er en omarbeidelse av ett kurs som heter Innføring IKT, som erår läre. Så dt vill nog marke myje speciellt i videona at eksempler er ville my knyttet opp mot skode og llär og elever. I den korte tiden vi har hattil och bearbej de dette kursen får arbejspleve har vi gjort det bäste vi klarte på den ti vi har till länglig, får du göre mest mullig arbejdsliv relevant. Men jag kan avredde si nå at du kommer till det oppleve fl de ganger, sitering mot elever og lærere. Når dette kurset har gått tidligere for elever og lærere så har vi hatt veldig fornøyde studenter. Gjennom en femhelsperiode så har vi over 90 av studentene våre på svært godt fornøyd eller godt fornøyd. Dette sier jeg fordi at jeg håper at du vil få den samme opplevelsen av dette kurset. Dette kurset er asynkront. Det vil se si at høyskolen i Østfold tilpasser sig etter din arbeidsplan. Det er ikke du som må møte til tider. Og alt er nettbasert og fleksibelt, så det er helt opp til deg når du vil studere. Men vi vil komme med en liten advarsel. Det er veldig lett å utsette ting når ting er så fleksibelt som det er i denne uken. Så jeg anbefaler sterkt å sette opp en arbeidsplan i forhold til når du har tenkt å studere dette studiet. Og jeg anbefaler at du starter med forkurset. Der har vi en egen oppgave som går på hvordan du har tenkt å studere. Vi har veldig mye video i denne buken her. Det er nemlig sånn at vi har 230 videoer til sammen i hele kurset. Og hvis du titter på tidligere studier, så sier studentene at de er veldig fornøyd med bruk av video som læringsressurs. Her er det ikke en lærer som står foran i klasserommet. Her møter du meg og en del av mine kolleger, stående i en video der vi prøver å forklare deg det faglige innholdet. Og veldig mange av studentene, de sier at de er fornøyde med å bruke video som en læringsressurs. Det er kanskje litt uvant i starten, men her skal du få noen gode tips. Når man bruker video, så er det på en måte en slags tilpasset opplæring. Fordi at jeg anbefaler deg å bruke pauseknappen mye. Pauseknappen trykker du på for å tenke deg, hva var det egentlig Magnus sa her nå? Og eventuelt stopp opp for å ta notater. Hvis du var noe du ikke skjønte så kan du spole tilbake og se det en gang til. I en vanlig forelesning i klasserom så har læreren gått forbi så har den jo gått forbi. Hvis det er noe som jeg sier som er alt for enkelt så kan du jo spole over, spole deg litt fremover hvis du ikke bruker tid på ting du kanskje allerede kan. Vi kaller dette her for videobasert studieteknikk som du har fått et liten smakeprøve her nå. Men jeg anbefaler på det sterkeste å gå in på denne internetadressen som du ser nederst här og så ta se denne videon som heter videobasert studieteknik. De fleste av dere er vane med fra når du ikke sitter i et klasserom og lære på denne måten. Når du lærer på nett så er det ganske annerledes og i og med at det er så mye video i denne muken så er det viktig at du lærer deg videobasert studieteknikk. Denne videon finner du også i forkurset i studiet. Vi har spurt tidligere studenter hva de syns om det kurs du ska i gang med nå, og 97 prosent sier at teksten, videoen, oppgaven og kvissene som ligger i dette kurset, det fungerer utmerket å studere på egen egenhånd. Men vi anbefaler erfaring å jobbe sammen med andre. Da får du en annen forpliktelse i forhold til å få fremgift i studiene dine. Så vi anbefaler deg å få deg en læringsvenn, en du kan jobbe litt sammen med og diskutere med, men vi gjør oppmerksom på at oppgavene de må dere gjøre hver for dere. Det kan gå å sitte sammen og jobbe, enten om dere befinner deg fysisk på samme sted, eller kan sitte i et videomøte som vi skal lære mye om i denne uken men vi anbefaler å samarbeide med andre. Som vi allerede har nevnt så kan eh, dette kurset eh, først og fremst tas av de som er arbeidsledige eller de som er permitterte. Hvis du ser på denne videon før du har sagt ja til å delta i kurset, så kan du gå in på den adressen som ligger nederst her, bit.ly slash IKTMUK arbeidsliv. Der kan du se på hele kurset online i forhold vad hva kurset inneholder. Fra og med du er student så skal du ikke bruke denne linken fordi at den innehåller ikke muligheter for å få veiledning og ikke muligheter for å levere in oppgaver. Viktigere dator i dette kurset her er at det er mulig å søke sig in med individuell oppstart fra 15. juni til 1. september. Absolut absolutt siste frist for å levere oppgavene for å få vurdering og få kursbevis, det er 1. november. Det er absolutt siste frist. Vi anbefaler å komme i gang med studiet så røst som mulig, og ikke utsette mer enn nødvendig. Underveis i en modul så vil du hele tiden møte multiple choice oppgaver, gjerne 5 og 5 spørsmål og de er ment for at du skal kontrollere om det du har lært er riktig. Da vil det være sånn at hvis du svarer riktig så får du vite det. Hvis du svarer feil på et spørsmål, ja da får du ikke vite hva som er nødvendigvis er det riktig, men du får vite hvorfor det du har svart er feil. På slutten av hver modul så vil du få en modulprøve. Også det er en multiple choice oppgave. Der må du ha 80 prosent rett og du må gjøre den i forhold til eh, ikke alt for lang tid. Hvis jeg ikke husker feil så er det maks 20 minutter. Og det varierer sluttestene. Noen av sluttestene er på 10 spørsmål, noen av de er 20 spørsmål. Og det er de samme spørsmålene du møter i sluttesten som du møter i disse fem av fem spørsmålene som er underveis i modulen. Så jobber du mye med modulen, så er det enkelt å passere sluttesten. Så til selve innholdet i studiet. Her er de ti modulene som IKT-MUK er bygd opp av og jeg skal rast lese gjennom de. Digitale notater, kontorprogramvare, samskriving og samarbeid er modul 2. Modul 3 er presentasjon, altså og presentasjonsprogrammer. Nummer 4 er bildebehandling. Modul 5 er multimedia. Modul 6 er digital dømmekraft. Det handler om hvordan man oppfører seg på internett. Nummer 7 er informasjonskompetanse. Modul 8 det går på hvordan publisere ting på internett altså webpublisering. Modul 9 den heter digital studieteknikk og selv om man ligger som modul nummer 9 så kan det hende at det kan være lurt for en del av dere ta den til å begynne med. Hvertfall hvis det er en stund siden dere har på skolebenken. Den gir gode tips i forhold til hvordan studere. Eller så anbefaler vi egentlig å ta modulene i den rekkefølgen de har satt opp. Og modul 10 det er digitale hjelpemidler for personer med ulike vansker og da er det spørsmålet spesielt rettet inn mot de som har lese og skrive Det har jeg også og jeg kan fortelle dere at i den modulen så får dere utrolig mye tips i forhold til hvordan dere kan fungere relativt normalt selv om dere har samme handicap som meg. Vi har lagt opp dette kurset slik at en ikke nødvendigvis må ta alle modulene. Vi har lagt opp et system der du på en måte utgangspunktet du kan shoppe de modulene som du ønsker å ta i forhold til den kompetansen som du mener du trenger å tilegne deg. Hvis du skal få en komplett digital kompetanse så anbefaler vi selvfølgelig å ta alle modulene. Men ellers så må dere gå gjerne in og titte litt på de og så tar du moduler etter hvert som du føler for. Og når du føler deg ferdig eller når du har fått en jobb og skal ut i jobb eller når du skal søke en jobb så melder du in interessen din i forhold til å få et kursbevis. Men vi ber deg om å gjøre det altså på slutten når du føler deg fullent med dette kurset. Da kontakter du Høyskolen i Østfold. Informasjon om det vill fra midten av juli og utover ligge med informasjon på forsiden i Canvas. Der instruerer vi deg i hvordan du kontakter oss for å få et kursbevis sendt i posten til dig. Selve kurset det er en digital grundmur i digital kompetanse og til så er det cirka 70 oppgaver som skal løses i forhold til å fullføre hele studiet. Dette er jo vanligvis ett studium som er på 15 studiepoeng og etter att du er ferdig med dette kurset i forhold til arbeidsliv så finns det en mulighet høsten 2020 å gå videre til å ta et uh, kurs med studiepoeng. Mer informasjon vil, gi, vil vi gi rundt dette i august 2020. Innholdet i kurset det finner du i Canvas, og Canvas er vårt LMS. LMS står for Learning Management System. Egentlig så kan du se si at dette er en slags uh, det er en slags webside med muligheter for å innlevere og ta oppgaver. Det oppfører seg i veldig stor grad som websider, men man må logge sig på med brukerne og passord for å få tilgang til studieversjonen där man kan levere oppgaver. Neders på siden så ser du linken som du kan skrive in i nettleseren for å komme in til kursinnholdet. Når du ska levere oppgaver så gjør du også det i Canvas. Här har jeg oppe til høyre et eksempel på at du for eksempel velger at du ska trykke på oppgave, lever oppgave, og så velger du for exempel filopplasting eller å laste opp en link til en side, og så kan du eventuelt skrive inn en kommentar, och så trykker du på lever oppgave. Vi kommer også med informasjon til dere i kurset. Det gjør vi enten så gjør vi det här i Canvas med kundgjøringer og då kommer av og til litt informasjonsfilmer hvis vi føler at det er viktig å komme ut med ny informasjon i studiet. Vi prøver å være raske med å gi dere tilbakemelding. Målet vårt er å prøve å gi dere innenfor 48 timer når du leverer en oppgave. Vi kan ikke garantere det hvis det blir veldig mange studenter på dette kurset, men vi har i hvert fall pålagt oss selv at du skal få tilbakemelding i løpet av en uke, men forhåpentligvis mye, mye raskere. Hvis en oppgave blir underkjent så vil du få en tilbakemelding av oss på hvorfor oppgaven din er underkjent og vad du må forandre på i forhold til å få denne oppgaven godkjent. Da leser du og tar de til og så kan du levere oppgaven på nytt igjen på samme sted som forrige gang. I dette kurset så godtar vi ikke at dere sender oss personlige spørsmål. Verken hvis dere sender oss e-post eller meldinger i Canvas eller meldinger på Facebook så godtar vi ikke personlige henvendelser. Det høres ut som vi kanske er veldig blærette, men det er vi altså ikke. Det er fordi at det kommer til å så mange kursstiltagere på dette kurset at vi rett og slett ikke kan håndtere dette här. For når du lurer på noe så er det overhengende sannsynlig at også andre lurer på det samme som deg. Sikkert kanske 50 andre lurer på det samme. Derfor så har vi en struktur for å stille spørsmål i dette kurset på at dere går in på diskusjoner i Canvas, og der ligger det en diskusjonstråd for hver av modulene. Så hvis du har en, en, et spørsmål om digitale notater, så går du in på digitale notater, leser gjennom de spørsmålene og svarene som ligger der fra før. Hvis du ikke finner svaret på det du durer på, ja da kan du stille ditt spørsmål. Og så kommer jeg eller en av mine, in og så svarer vi på spørsmålet. Men da er det ikke bare du som får svar, da får alle de andre studentene på kurset også svar på samme spørsmål. Vi har også en facebook i dette kurset. Det er frivillig om du ønsker å delta i denne Facebookgruppen men vi erfarer fra tidligere at det kan være ganske grejt. Vi ønsker kun generelle spørsmål i denne Facebookgruppen og hvis du er på vei til å bli student hos så har ha spørsmål så kan du også stille spørsmål i denne Facebook gruppen. Når det gjelder faglige spørsmål knyttet til en oppgave eller knyttet til en modul så vil vi ha de faglige spørsmålene inn i diskusjonsforumet i Canvas. Bare generelle spørsmål i Facebook gruppen også. Du går på facebook.com slash groups slash IKT MOOC arbeidsliv og så kan du melde deg inn i denne lukkede Facebook-gruppen for dette kurset. Nå hørte seg kanskje veldig streng ut når jeg sa at dette var enste formen for veiledning, men vi har også noen, noen andre løsninger som er helt personlige. Det ene er at hvis det er helt krise, så kan du sende en mail til adressen MOOC alfa-heoff.no hvis spørsmålet er en så personlig art at det ikke hører ute i et felles område. Men da er det hele teamet vårt som kan svare på det og ikke nødvendigvis bare en person. Vi har også en fantastisk bra tjeneste som er video veiledning. Og det høres nok kanskje veldig skummelt ut til å begynne med, men for å erstatte den manko at du befinner et klasserom sammen med en lærer, så vil vi hver dag så godt som være tilgjengelig og hjelpe deg med det du lurer på. Den nemlig det verste som er i et nettkurs det er å stoppe opp og ikke komme videre. Da visste man motivasjonen. Da er man usikker på hvordan man skal løse det og derfor vil vi nesten hver dag gjennom sommeren og i høst ha tilbud om veiledning. Nå har vi kun tidene fram til 3. juli tilgjengelig. Og det vil si at hver dag fra 11 til 1 så kan du gå inn på denne adressen som står nederst på siden her. Vi anbefaler deg å bruke Chrome nettleser. Du går inn på whereby.com slash Da møter du meg elena en av kollegaene mine i et videomøte. Og grunnen til at vi bruker denne formen här for kommunikasjon i stedet for telefon, det er at i denne tjenesten her så kan du dele skjermen din, og så kan vi se vad på dette sammen, vad som eventuelt er problemet ditt. Så jeg vil veldig, veldig, veldig sterkt anbefale å bruke denne tjenesten fordi at den er ment for å hjelpe dig å få vekk frustrasjon som eventuelt kommer i kurse alt for mange er alt for beskjedene lenge og etter at de har vært inne på veiledning første gangen så sier de til seg selv hvorfor i all verden gjorde jeg ikke dette tidligere. Her er det jo kjempe mye hjelp å få så bruk denne tjenesten denne veiledningstjenesten vår. Dette er altså mandat til fredag 11 til 1 fram til 3. juli. Så 3. juli fra den og ut juli så kommer vi ta nye veiledningstider. De kommer til å stå på forskjellen i Canvas og det kommer til å være på kveldstid i løpet av juli. Det kommer i hvert fall til å være en time mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag. Og så skal vi utøke den tiden så mye som mulig, men det avhenger av hvor mange studenter det kommer in på dette kurset. Og så kommer det nye veiledningstider fra 1. august igjen, som vi da vil opplyse om på forsiden i Canvas. Når du trycker på Whereby.com bare sånn praktisk, så må du trykke på den knappen som står oppe til venstre, Allow Cam Mic, det vil si at du lar datamaskinen bruke det innebygde webkamera og mikrofonen din. Så får du en forespørsel, i hvert i Chrome, som ser ut sånn som dette her, at du må trykke på «Tillat» i forhold til at nettleseren får tilgang til mikrofon og webkamera. Og så trykker du in på «Join meeting», og der skriver du også inn navnet ditt. Så absolutt, ta i bruk denne tjenesten, det anbefaler vi veldig sterkt. Så er det ellers før du begynner å studere kanske du har problemer med brukerne og passord for eksempel. Da kan du kontakte IT-vakt på Høgskolen i Østfold. Enten ringe de på 69 60 80 50 eller send en mail til IT-vakt alfa-hioft.no. Det er typisk spørsmål som er knyttet altså mot at du ikke får logget in i Canvas på LMS, eller at du ikke får brukernavn og passordet ditt til å fungere. All annen, alle andre spørsmål, tekniske eller faglige, de stiller du på Rarebri og videoveiledningstjenesten vår. Så er det mange som lurer på dette her med utstyr. Hvordan utstyr trenger jeg for å studere dette studiet her? Du trenger en datamaskin, og vi anbefaler sterkt at du bruker å skaffe dig en Windows 10 datamaskin. Og den kan ikke være ti år gammel, den bør være av så ny dato som mulig. Og her er det jo veldig forskjell i kvalitet på datamaskiner, men vi pleier å si det sånn, den bør ikke være eldre enn 4 år, da får du et relativt slitsomt kurs med at rett og slett datamaskin har for dårlig maskinkraft til å gjøre de oppgavene du trenger å i kurset. Du kan også eh, skaffe dig Office 365. Hvis du ikke har det fra før, så får du det fra oss når du blir registrert som student. Det er altså Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, og så videre. Eh, når du går in på eh, adressen portaloffice.com og logger deg på med ditt brukernavn alphakrullhiof.no og skriver inn brukernavn og passord, så kommer du in i Office 365 portalen til Høyskolen i Østfold. Oppe til høyre når du kommer in der, der kan du laste ned gratis Office fem forskjellige ganger. Hvorfor fem forskjellige ganger? kanske du trenger det på mobilen, iPaden, PC'en, Mac'en, vad det ska være for noe, så her er det mulighet til å laste ned flere ganger. Og du kommer til å trenge denne programmevaren, for den har vi mange oppgaver knyttet til så er det så sånn at det finns en pedagogisk programvarepakke. Den er sånn at vi har en del programmer som du trykker på for å få lastet ned de programmene som du trenger i studiet. Det kommer også til å være en del netttjenester som kommer in i forhold til å opprette kontor på tjenester du ska bruke i studiet. Denne pakka den finns kun for PC. Hvis du har Mac så kan du gjøre de aller aller fleste oppgavene i dette kurser på Mac. Men vit at de instruksjons filmene vi har laget, de er i veldig stor grad laget for PC. Så da kan det se litt annerledes ut på din skjerm i forhold til hvordan det er i filmene underveis i studiet. Noen ytterst få oppgaver kommer du kanskje til å trenge å ha en PC tilgjengelig for å gjøre oppgaven. Da håper jeg at det er mulighet for deg å få lånt en PC eller lignende kontaktveiledning hvis du er usikker på dette. I forhold til nye regler for GDPR, ja hva er noe GDPR da? Det står for General Data Protection Regulation, så er personverden i Norge styrka. Og vi underviser jo i IKTV-læring, så da må vi holde oss til regelverket. Og det vil si at i den nye personvernsforordningen, som vi kaller den på norsk, så må du bruke høyskolen i Østfold brukerkontor når du oppretter kontor. Og det vil i praksis si at du bruker Office 360 fra Microsoft, eller Google Suite for Education fra Google, eller hvis du ska registrere dem på en tjeneste, så må du alltid registrere deg med Høyskolen i Østfold e-postadressen din. Og gjerne bruk en tjeneste hvis det står opprett med Google-konto, og da oppretter du med Google-kontoen til Høyskolen i Østfold. Det er noe vi må si til dere, for utover det så kan ikke vi garantere at vi eventuelt kan slette ting hvis det er nødvendig i etterkant etter studiet. Dere er nødt til å bruke de tjenestene som vi har styring over og i forhold til GDPR så er vi nødt til å pålegge dere dette. Så da gjenstår det bare for mig å ønske deg hjertelig velkommen til dette studiet. Jeg håper og tror at dette skal være med å øke din digitale kompetanse. Pass på å trå til og start fra første sekund. Ikke legg deg for mye bakpå. Vær fremover lent. Benytt av de mulighetene som du får ved å bruke veiledninga vår. Vi prøver å være raske på svare både i Canvas og på Facebook og vi gir deg på oppgavene. Les de tilbakemeldingene i forhold til ting du eventuelt må forbedre for å fullføre dette kurset. Då er det bare å si lykke til.